na anajipanga tena haya George Mpule Israeli na roho ya mtu andika ile imekaa kwenye kamba Georgeamani Mpone eh Honi George Mpole kutokea Geita Gold FC. Na hii ni chaneli yako ya michezo Six Online upande wa YouTube. Tambua kwamba Facebook Insta, na Insta tunapatikana kwa jina moja tu. Six Online unaandika, basi unatupata. Na leo tunaenda kutazama goli tano hatari za George Mpole. Koko mwanzo wa video hii hadi mwisho ili kwanza kutazama goli hatari za George Mpole kabla tujienda kutazama goli za Joji Mpole bwenza neno sabuskwebu alafu twende tukazitazame bila kupoteza muda tunaanza nafasi ya tano hadi nafasi ya kwanza hizi ni goli tano za Joji Mpole tunaanza nafasi ya tano goli hili lilifungwa siku ya jumatamosi tarehe 2 mwezi wa nne mwaka 2022 ya tano hapo mazimishe kuingiza ndani lakini wapo Franki Kobela Kabinashoni vanakiwa chochomani mpola George Mpole njia ya 18 akanyoka shuti kuipatia Geita Gold dakika ya 14 goli la kwanza mechi ilikuwa kati ya Geita Gold FC pamoja na Mbeya City mechi hiyo kwa mabao moja. Kwa sifuli, wakati wa Geita Godi wakiondoka kwa ushindi kwa bao moja huko Mbeya City wakiondoka kwa sifuli Ndogoli goli la George Mpole lilionutushikia nafasi yetu ya tano bila kupoteza muda tuelekea nafasi yetu ya nne Goli hili lilifungwa siku ya Jumapili tarehe tatu mwezi wa 4 mwaka mbili Tazama hilo goli la George Mpole afutoe moment yako a cool. liminywa mtu akanyoka shuti George Mpole kuipatia Geita Godi dakika ya 75 goli la pili mechi hiyo ilikoponi kati ya Geita pamoja na KMC mechi hiyo ilishika mabao mawili kwa sifuri huku Geita Godi wakeondoka kwa ushindi wa mabao mawili mechi hiyo huku KMC wakiondoka kwa sifuri eh goli hilo ambalo leo nafasi yetu ya nne. vipi mbona neno wa sabuswebu au bado bweza neno sabuswebu sipito na video kama hizi za magoli kutokea hapa kwetu Swixy Online. Hapa tunapaita nyumbani. Bila kupoteza wakati, tunaenda nafasi ya tatu, Goli hili lilifungwa siku ya Ijumaa tarehe tisa mwezi wa nne mwaka na mbili. tazama goli ilo la tatu, alafu toe maoni yako ni yapi. ona njipanga tena haya georgie mpole israel na roho ya mtu utandike Jimpole akawavuta akawaleta akanyoka shuti kuipatia Gaita Godi dakika ya 29 goli la kwanza mechi hiyo ilikuwa kati ya Gaita Godi na Azam FC mechi hiyo ilikuwa ni hatari siku hiyo <laughs> siku ya tarehe 29 mwezi 4 mwaka 2022 mechi hiyo ilishia kwa mabao mawili kwa mawili <laughs> ilitoka draw kwa draw ndo goli ilo la George Mpole ndo leo tushike nafasi yetu ya tatu yapi maoni yako niandikia hapo chini ya komenti alafu mimi itapitia bila kupoteza muda tunaenda katika zile goli zilizobakia mbili jeu umebonyeza neno subscribe bonyeza neno subscribe usipitwe na video kama hizi kutokea hapa nyumbani kwetu Swixy online Basi bila kupoteza muda tunaenda nafasi yetu ya pili goli ili lilifungwa siku ya jumapili tarehe saba mwezi wa tano mwaka mbili na Em tazama goli hilo alafu nitarudi Unakwenda <tipos> kuchezewa mpira wako na sasa tazama kona Ile kona ndani kwa kona ikamfikia George Mpole akapiga kichwa dindani kuipatia Geita Gold DFC. dakika ya tano goli la kwanza mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Geita pamoja na Kagera Sugar mechi hiyo ilishika mabao moja kwa sifuri huku Geita ukiongoza kwa ushindi kwa bao moja huku Kagera Sugar wakiondoka kwa sifuri ndio goli ambao ulio nafasi yetu ya pili <laughs> katika goli tano za George Mpole twende nafasi ya kwanza tukamalizie goli tano za George Mpole. Goli hili lilifungwa siku ya Jumatano tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka na 2022. Na Tazama goli hilo lio nafasi ya kwanza katika goli tano za George Mpole alafu waache maoni yako. Rudi Dani Lianga unasongea kwenye box, mwaka cross majanga au oh nafasi aliutapepo. Haiboi ile ya George Mpole! Komcomeza! Bao la 13 dakika 18 zikachanganywa. Joji Mpole akaiotea na kunyoka shuti hadi goli kuipatia Geita Goldi goli la kwanza dakika ya moja. Mechi hiyo ilikuwa kati ya Gator Goldi pamoja na mbea Kwanza. Mechi hiyo ilishaka mabao moja kwa sifuri. huku Geita Goldi wakiondoka kwa ushindi kwa bao moja. huku Mbeya Kwanza wakiondoka kwa sifuri. Goli za Mpole tumemaliza. Boeza neno subscribe tukutane tena katika video zingine. Toa maoni yako kusu goli za Mpole nya